Kommunalvalg får traditionelt set ikke den samme opmærksomhed som folketingsvalg, og det er ironisk, fordi kommunerne jo bruger største delen af de offentlige budgetter, eller i hvert fald mere end, end staten gør. Øh, interessen er lavere. 70% stemmer for kommunalvalg mod 85% ved folketingsvalg. Øh, og vi ser også en mindre opmærksomhed på sociale medier. Og det har jo noget at gøre med, at øh, sociale mediers opmærksomhed, den skabes også ved, hvad der sker i andre medier. Hvis man er meget på tv, kommer man også i sociale medier. Hvis man er meget kendt, så kommer man også øh, på sociale medier. Øh, og med undtagelse af sådan nogle bykonger som, ja, Lars krav i Herning og sådan nogen, øh, jamen så er øh, politikere i kommunalvalget ikke nær så synlige, de er ikke nær så kendte, og det spiller også igennem i, at de simpelthen får mindre opmærksomhed på sociale medier.